وعليكم السلام ورحمة اعزائي المشاهدين على قناة وسيم الفرح، اليوم التقيت فرصة سعيدة بالاستاذ الاعلامي محمد المحمدي. <تصفيق> الله يبارك فيكم، وأنا أتمنى دعم الاخ عزيز. وسيم الفرح في قناته على اليوتيوب لما له من أهمية على اعتبار انه من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي إلى دعم منكم فأتمنى منكم أن تدعموا حالًا وفورًا قناة وسيم الفرح. الفرح. الله، فرصة ضيفنا الله يبارك فيكم. فرصة سعيدة نحتفل بك الله يبارك فيك.